Реабілітаційне відділення потрапила після інсульту, розповідає Марія Гриник. У відділенні перебуває 12-ту добу. Рука взагалі була така, як придаток, і пальці не рухалися, і вся рука обв'яслали. Але... Ну і нога трохи була, відказала, і ходити не могла сама. Ще сюди привезли мене на колясці, але тут Бог якякувати вже. І рука дуже вже. Дуже практично відновилася і ходьба. Реабілітаційний процес розрахований на два тижні, говорить фізичний терапевт відділення фізичної реабілітації комунального підприємства Хмельницької міської лікарні Наталія Яковлєва. Це зал фізичної терапії, сюди потрапляють пацієнти, які вже готові для того, щоб виконувати якісь активності не у ліжку, бо багато пацієнтів потрапляють до нас в режимі ліжковому. Вони не можуть не перевернутися, не сісти. Процес саме в нашому закладі розрахований на приблизно два тижні, але є якісь винятки. Але реабілітація закінчується тільки тоді, коли хоче сам пацієнт. Реабілітація, вона по суті, не закінчується ніколи. Відновлення триває постійно на протязі вже всього життя. На кухні пацієнти заново вчаться працювати з побутовими речами, розповідає фахівчиня з арготерапії в відділеннях медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні Тетяна Макогонська. Ми навчаємо їх максимально приблизитися до домашнього побуту. Це навчання готування, самообслуговування, миття посуду і інших деталей. Також ми навчаємо їх одягатися, тобто повністю гігієнічні процедури. Ми підготуємо людину, щоб він, або вона займалася своєю улюбленою справою після виписки. За словами завідувачки відділення медичної реабілітації комунального підприємства Хмельницька міська лікарня Лідії Панделі, на сьогодні в відділенні 12 пацієнтів. Це відділення розраховане на надання реабілітаційних послуг людям, які зазнали порушення функціональних своїх можливостей внаслідок будь-яких хвороб, а саме – це інсульти, черепно-мозкові травми, спінальні травми – в цю команду входить лікар, медична сестра, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед і психолог. До кожного пацієнта розробляють індивідуальний підхід, розповідає Лідія Панделі. Ми підходимо до неї як до людини, і яка живе в соціальному просторі, яка має якісь хобі, якісь Мрії. І ми намагаємося реалізувати, по мірі можливості, по мірі можливості функціонала цієї людини, її мрії, її сподівання. За словами Лідії Пандалії, перспективу у відділенні планують розгорнути ще 30 ліжок. Нині тут працює 23 медичних працівника. Реабілітація безкоштовна. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.